اسكندراني <متحدث> العاب <متحدث> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم يا جماعه في قناه اسكندراني العاب ارجو من حضراتكم اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس والنهارده هنخش في سيرفر جديد البند 50 الهدف من الفيديو دوت إنك لو عايز تسجل معايا فيديو في سيرفر باندا تقدر تسجل معايا عادي ونخش دخول السيرفر دوت ونشوف بيبيعوا ايه وبيعملوا ايه في السيرفر الغريب ده سيرفر باندا ألف ليلة وليلة أربعة أهو دخلنا لسه داخل طبعا لازم أعمل ايه نختار محارب التنين ونكتب اسكندراني دوت ألعاب او اسكندروني دوت ألعاب تأكيد تأكيد طبعا الاميل بيفتح في سواني ويا جماعة لسه عمل الاميل قدام حضراتكم طبعا الهدف من الفيديو دوت انك تسجل معي فيديو في سيرفر البندا 50 لو انت عايز تسجل معي فيديو كل اللي عليك هتكتب في الهمس تاعت اسكندروني دوت ألعاب وهتسجل معي فيديو عادي جدا انا اقعد بقى الاف في الاميل دوت علشان اقصره مستوى عالي ويا ترى فكرتك ايه وهنسجل فيديو عن ايه وكده وهو ده الغرض من هذا الفيديو بس كده مش اكتر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس ويلا بينا كده نشوف بس سريعه كده على المتاجر اللي هنا نشوف ايه حاجات ايه مميزه في ناس كثيره بتفتح الصبح ولا ايه هي هي الاسعار الاسعار في كل حته هي, هي. حاجات معلش لازم تدفع بخمسة 5 سي في خربانه تدفع هي هي كل حاجه زي ما هي يعني. مفيش اي حاجة, حاجه تتغير كل السرفرات زي بعض تمام وكده السلام عليكم رايح اللي في الملك. ندي من فيكم مشترك مكانك ما اسمعش صوتك شغاله بزنبلك رايح اللي نادي الملوك من فيكوا مشترك اثبت مكانك ما اسمعش صوتك دماغكوا شغاله